ابننا الحبيب الذي سأل خريج كلية التربية يقول بأنه يعني في بداية الالتزام وبداية طريق الهلا أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يشرح صدره وأن يثبت شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلة وأن يجنبنا وإياهم فتن الشهوات والشبهات إنه على كل شيء قدير يقول بأنه حاول خشوع في الصلاة طيب حاول اجتهد وأعلم بأن الخشوع في الصلاة لا يأتي بالتنظير يعني لا يأتي بالكلام النظري كلام النظر الوحده لن تحصل بسببه الخشوع في القلب لأن الخشوع يحتاج عمل قلبي لأن الخشوع عمل قلبي وعمل القلب يحتاج إلى عمل عمل القلب يحتاج إلى عمل يحتاج إلى ذكر وإلى صلاة والى الصلاه ممكن تخشع بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين بحسب حالك انت مع ربك يحتاج الى ذكر يحتاج الى استغفار يحتاج الى دعوه يحتاج الى امر بمعروف والى نهي عن منكر يحتاج يحتاج عمل لابد ان تعمل ثم بعد ذلك يرق القلب وتدمع العين ويعني تحدث تحدث قشعريره في الجلد وفي البدن كل هذا لا ياتي بالكلام النظري وانما ياتي بالسلوك العملي والتطبيق العملي ان شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى اسال ان رزقني واياك واخواني واخواتي الخشوع لكن هو يسال عن مساله خطيره جدا مساله الهواجس والوساوس الشيطانيه التي تاتي متعلقه برب العزه تتعلق بسب رب العزه ولا حول ولا قوه الا بالله اقول لك اخي الحبيب اذا كانت هذه الوساوس والهواجس الشيطانيه لا تتحول الى كلمات او الى افعال فلا تقلق ولا تنزعج أقول لك تاني هذه بشرة جميلة الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس أو الهواجس أو الخواطر سأل الصحابة رسول الله عن هذا والحديث في صحيح مسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام أما وقد وجدتموه أما وقد وجدتموه يعني وجدتم هذه الهواجس والوساوس لكنكم تخشون منها وتخافون منها أن تنطق بها الألسنة أو أن تحولها الجوارح إلى عمل أما وقد وجدتموه أما وقد وجدتموه قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك محض الإيمان الله أكبر قال ذلك محض الإيمان الشيطان لم يعد يجد سبيلا إلا هذا السبيل يعني يحاول مع العبد من جميع الجوانب والطرقات لا يدعو الشيطان سبيلا إلا واسلكه كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها يا الله قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها قعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك واجدادك فعصاه فأسلم الله الله الله فعصاه فاسلم ثم قعد له بطريق الهجره فقال تهاجر وتذر ارضك وسماءك فان المهاجر كالفرس يستن في طوله او يستن في الطول يعني المهاجر في بلاد الهجره مقيد كالفرس المقيد في القيد فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المراه ويقسم المال فعصاه فجاهد قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات على ذلك فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه. يا سلام على البشرى الجميله دي، فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه، الشاهد ان الشيطان لن يتركك ابدا، سيقع لك سيقعد لك في كل طريق، في كل طريق خير. في كل طريق طاعه، ما هو لك الله طب ما بيروحش الجماعة اللي في الخمارات ليه؟ الله يروح لهم ليه؟ هيروح للخمارات ليه؟ ماهم بيقولوا لابن عباس رضوان الله عليهما بيقولوا يا ابن عباس تزعم اليهود أنها لا توسوس في صلاتها أما بيصلوا ما بيوسوس لهمش الشيطان فقال ابن عباس وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان ما المسائل خلصانه إنما ان طريح طاع لك على طريق الطاع إنما اللي في الزنا هو وصله وترك خلاص اللي بيشرب الخمر وصله وترك خلاص اللي طلق امرأته وصله إلى هذا وتركه إنما اللي على طاعة ده اللي واقف بالمرصاد مش عاوز أن يدخل إلى هذا الطريق أو يستمر في هذا الطريق فالشيد يأتي ليوسوس للعبد يوسوس له بوساوس خطيرة تتعلق برب العزة سبحانه وتعالى طب هو ربنا خلق السماء وخلق الأرض من خلق الله؟ آه يجيله كده من خلق الله؟ طب هو ربنا بياكل إيه؟ ربنا بيشرب إيه؟ وهكذا وساوس إلى حد أن تصل إلى وساوس الشيطانية خبيثة للسب في رب العزة تبارك وتعالى وساوس يقذف الشيطان في القلب العبد مرعوب خايف زي ما سأل الأخ وسمعتم السؤال في رعب في فزع خايف تتلفظ اللسان بفضل الله لا يتلفظ الاعمال تترجم فعلا من أفلاده بيصلي وبيحاول يخشع في الصلاة وبيبكي وبيجدل التوبة والأوبة ولما الهواجز يزدب بتأتيه بيترعب بيبقى في حالة رعب، آه أبشر يا أخي، لا تخف، لا تخف، طب أعمل إيه؟ آه خلي بالك بقى من اللي تعمله، كن دائماً على وضوء، كن دائماً على وضوء، فالوضوء سلاحك، الوضوء سلاحك، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، خلي بالك ده، الأمر التاني أكثر من الاستعاذة، أكثر من الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أكثر من الاستعاذ الأمر الثالث أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الرابع حافظ على مجلس من مجالس العلم وهنصحك أن تحرص على درس العقيدة درس العقيدة على شاشة قناة الرحمة يوم الأربعاء جبريل يسأل والنبي يجيب لأنك محتاج تثبت عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان في قلبك ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي الأصيل الصحيح قال الله قال الرسول قال لقة هو ده العلم الشرعي الأصيل الصحيح قال الله قال الرسول فمحتاج تتعلم عن الله وعن رسول الله وتدعم وتثبت الإيمانة وتجدد الإيمانة وعقيدة التوحيد في قلبك ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي الصحيح المنضبط بالقرآن والسنة، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، خلي بالك، قال الله فاعلم وبعدين واستغفر بعد كده، يبقى في أمر بالعلم وأمر بالعمل، أمر بالعلم في قول فاعلم، وأمر بالعمل في قوله تعالى واستغفر، فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يذهب عنه وعن قلبك هذه الوساوس والهواجس والخواطر وأن يثبتني وإياك وإخواني وأخواتي جميعا على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه